مساء, مساء, مساء الخير مساء الشهرة آه يا رو رو آه يا رو رو أنا أسير الدمار أنا أسير الدمار آه يا رو رو مساء الخير مساء الشهرة آه يا رو رو مساء الخير مساء الشهرة آه يا رو رو آه يا رو رو أنا أسير الدمار أنا أسير الدمار آه يا رو روحة مساء الخير مساء الشهرة آه يا رو روحة مساء الخير مساء الشهرة آه يا رو روحة آه يا رو روحة أنا أسير الدمار أنا أسير الدمار آه يا رو روحة مساء الخير مساء الشهرة آه يا رو روحة أنا أسير الدمار آه يا رو اشتركوا في القناة